Fjern rosen er en forestilling om to lande, der ligger på hver deres side af en stor, grumset og tilrøget flod. Og det ene land har glemt om det andet lands eksistens. Men en dag så lander der en hejre, der forvandler sig til en prinsesse. Hun lander fra foden af kongen fra det andet land, så siger hun, vi er faktisk to lande, og min opgave det er, at vi bliver genforenet. Han bliver så utrolig forelsket i den her pige her. Og, øh, og kommer til at slå hende ihjel. Det er ikke så godt. Og fortryder så bitterligt, at han rejser ud, for han er overbevist om, at hun rent faktisk stadigvæk lever nede i et dyb, nede hos dybets dronning. Så rejser han ud for at finde hende, og det lykkes lykkedes også at finde hende. Og sammen får de så genforenet øh, de to lande.